شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النجور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 أعوذ بك من الكفر والفاقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفاقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حَسبيَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتَ وهُوَ رَبُّ العَرشِ العظيمِ حَسبيَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتَ وهُوَ رَبُّ العَرشِ العظيمِ حَسبيَ اللهُ لا إِلهَ إِلاّ هوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتَ وهُوَ رَبُّ العَرشِ العظيمِ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 حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من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 فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه أشهد ان لا اله الا انت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم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 وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث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 أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما